<smart> . <noise> el que es va fer amb totes les escoles va ser introduir les telecomunicacions, introduir la digitalització, les pissarres digitals, i això ha donat una qualitat de feina i un nivell de feina molt diferent. El que estem treballant ara és a organitzar també diferent la manera d'ensenyar a les aules, als centres, i l'altra part que estem fent és també el voltant de les escoles, els carrers de la ciutat, els espais, dels jardins, convertir-los també en espai d'aprenentatge. L'educació no és només a dins de l'escola o dins de la llar, sinó que també el carrer és una font d'inspiració i per tant la sense el carrer el que pretén és uh, utilitzar l'espai públic, el, el recurs que tenim a l'espai públic perquè les famílies els alumnes, els professors, uh, tothom en general pugui aprendre ciència física, matemàtiques, astronomia Està girant una mica i que està girant així Quina seria? seria la línia fixa de la Terra? No només aquesta, no? Perquè està girant així Ui, que mirem apagat i que hi gireu, així, I que m'expliquen què passa. Molt de pressa. Intentem que siguin activitats que estan enfocades en dos vessants, una familiar i una vessant eh, escolar. I a l'igual també que estiguin, sempre que sigui possible, amb eh, dos nivells, de primària i secundària. El que vol dir és que qualsevol de les activitats que realitzem es pot fer a través de les escoles, amb el professorat que guia, o les famílies pel seu compte, amb un mòbil, i et per la web. Ens sembla bé, perquè sí, és, no sé, és una altra manera diferent de que aprenguin els nens i és divertit i bueno, diferent. És una forma d'aprendre jugando. Y realmente, aunque parezcan cosas pequeñas, pero a la hora de, de hacerlas, los niños crean un vínculo a la hora de que bueno, cuando salen de aquí, pues ya están buscando como están haciendo ahora por los grados, mirando lo de la luna, los temas de estrellas...